Ahoj, vítejte, vytvoření nás baví. Dneska si vyrobíme záložku do knížky. Budeme potřebovat něco, čím to ozdobíme. Tušky, fixy, lepidlo, barevné papíry a nůžky. Vezmeme si barevné papíry a ohneme. Je zavohodný Pak se vezmeme nožky a ustříhneme si. Pak Pak si vezmeme jeden rok. A dáme ho na horní roh. A tohle mi udáme i s tím druhem. Tak to rozložíme. A první čas přehneme. A pak tady ty rohy dáme dolů. Pak si vezmeme tušku a nakreslíme to, co bychom tady chtěli mít. Nakreslíme buď to klopeček, anebo točenou zmrzlinu. Teď si vezmeme barevný nebo třpetivý papír a obkreslíme si tu mezoňku, tak hod, tužkou. Když to máme obkreslený, tak si vezmeme lůžky a vystřihneme dvakrát. Když to máme dvakrát vystřežené, tak si vezmeme tu změzlenku a nalepíme to na něj. Tyčkou do učí si to lepedlo rozmažeme. Když to už máme, tak se vezmeme ten třpětivý nebo barevný papír a nalepíme to tam. A teď to uděláme i z druhé strany. A když vám to někde třeba Já tak se to můžete ustřihnout. Teď si tam můžeme namávat nějaký oblečejček a to zdoby to. A takhle to může vypadat. A nebo takhle v knížce. Tak, tak ahoj!